اقداح اقداح يا هجو سيب في حافل تفري خالد عاده علها مضروب يا صقر الصقور اقداح اقداح يا هجو سيب الصطور في حافل تخرجي خالد عاده في اعلام استديوهات اقدح قدح يا معلم صغير يجوسي بالصبر والجد والعزيمه هونت صعب الامور يوم غيرك وقف عندها يوم غيرك تنث وقف عندها هم عند النجوم وحدها ناس الشيخ في السماء نجم هيدو ناس الشيخ في السماء نجم هيدو إلّا جزله يا خاطب ودها إلّا جزله يا خاطب ودها ذكبو خالد وله دار معمر ذكبو خالد وله دار معمر بالكرم وقف في جبل المدّها ما هدر عز عربي